بنتصفح النت ونلاقي عناوين كتيره منتشره في الفتره دي زي احصل على ربح سريع من الانترنت دون اي مجهود او خبره او كيف تربح 2 دولار لكل دقيقه عبر الانترنت او اكسب 2000 دولار يوميا من الانترنت. العبارات اللي زي دي بتمثل خديعه ممكن تؤدي لاستنزاف طاقتك وتبدد اموالك بطريقه احتياليه ممكن تدمر مستقبلك. وده لان تحقيق الثروه السريعه ايا كان مصدرها مجرد وهم زائف ما تصدقهوش. لكن برضه في الوقت نفسه انت تقدر تربح من الانترنت فعلا وتقدر توصل للرفاهيه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 اكيد هتسألني ايه هي طرق الربح من الدورات التدريبية في طرق كتير للربح من الدورات التدريبية تقدر تختار منها اي طريقة ناسبة على حسب اهداف الدورة وتكلفتها والجمهور المستهدف وغيرها من العوامل ودلوقتي هقولك على اهم اساليب الربح من الدورات التدريبية على الانترنت الاسلوب الاول هو الشهادة مدفوعه الاجل في الطريقة دي بيتم تقديم دورة تدريبية مجانية في مجال بتكون انت بتفهمه كويس جدا لكن لازم هنا المتدارب يدفع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 شغال في منظومه تعليميه فتقدر تربح من التدريس عبر الانترنت لو التدريس الاونلاين عن طريق تقديم الخدمات التعليميه وشرح المواد الدراسيه عبر مستقل او خمسات المجال الرابع للربح من الدورات التدريبيه هو نظام الدفع التدريجي الطريقه دي بتتم من خلال طرح مستويات مجانيه من الدوره التدريبيه او بتكلفه مخفضه في البدايه ثم في مرحله بعد كده بتفرض رسوم ماليه لو المتدرب عاوز يكمل في المستويات المتقدمه علشان يحصل على وظائف ومهارات تعليميه والمهارات دي اكيد بتكون اكثر ابداعا مش هتكون موجوده في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 عملك الاساسي او مرتبطه بالهوايات والمهارات اللي بتتقنها زي صناعه الرسوم المتحركه او كيفيه انشاء موقع الكتروني مميز اضف لده اهميه تجهيز الادوات والتقنيات اللي بتستخدمها في صناعه الدوره زي الكاميرات وادوات الاضاءه وبرامج المونتاج وغيرها من الادوات اللي هتحتاجها في عمل الدوره الخطوه الثانيه في انشاء دوره تدريبيه عن بعد هي تقييم السوق المستهدف ابحاث السوق مهمه جدا قبل ما تبدا في تنفيذ الدوره التدريبيه فمش من المنطقي انك تنتج الدوره التدريبيه من غير ما تكون عارف اذا كان العملاء هيشتروها منك ولا مش محتاجينها ولازم تت...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 ما تنسى مراجعه محتوى الدوره كويس وتدقيق المصوص المكتوبه ومشاهده مقاطع الفيديو بدقة للتحقق من الاخطاء وتصويبها ما تنساش تضيف شعار علامتك التجاريه في مقاطع الفيديو كجزء ضمن خطه بناء هويتك البصريه عبر الانترنت الخطوه السادسه والاخيره لانشاء دوره تدريبيه وضع استراتيجيات التسويق للدوره بعد انشاء الدوره لازم وضع خطه تسويقيه ناجحه للوصول للعملاء المحتملين وفكر في كيفيه العثور عليهم واماكن تواجدهم وهل بيفضلوا متابعه فيسبوك ولا هتلاقيهم على منصات العمل الحر وادرس ازاي هتعزز تهيئهم لشراء الدوره وتخليهم متعطشين للتعلم وهل عندك قائمه بريديه للتسويق ولا هتعتمد علي استراتيجيات اخرى